Se so, taas. Tänään on sairaan hyvä päivä tulossa. Mä oon aivan innoissaan, koska tänään vihdoin aukeaa Kalevan maa-uimala. Mä oon tätä koko syksy ja Ja Nyt varsinkin kun on tää ää, virus meneillään, niin tota, ei pääse uimahalleihinkaan hyppiin tai mitään, niin mä oon Eli lähdetään maa-uimalaan. Käsitiesiä ei pidä unohtaa. Mä oon oikeesti pystynyt selittää kuin innoissaan. Mä en tiedä tuleks lähteä mitään hyvää settiä. Koska oltiin just niin, kaa 24 haaste Legetrikymillä ja paikat on paikattu pikkasen kipeenä siitä, mutta ei se haittaa. Mielipide tähän kun maa on vihdoin auki. Siis ku tota on odotettu kauan. Samaa niin... mieltä. Mä on tosi iso tunne. Mä, oon... Mä on odotettu niin kauan. Kaksi tota, nuorten lippuu tonne maa-uimalaan. Se on erinomainen idea. Tai, kiitos paljon, kiitos paljon. Me ollaan aulaa tää! Täällä ollaan. Julkkaan, todella, tää täällä ollaan. Täällä ollaan. Mitä jätkä? Käy Onko käynyt hyppy jo? En ole käynyt vielä, just tunti. No niin hyvä. Kävemmin. Kohta hyppii sitten. Moi! Ei tullut tällä kertaa, ehkä ensi <tos> kerralla. <tos> <tos> no, niin. Paakka sanoi, että kyllä on Tampereen paras paikka tällä maailmalla. Tälläkin on niin paljon tuttuja, täällä on hyvä meininki, kaikki hyppii. kaikilla on hauskaa. Tulkaa tänne ihmeessä. Vihdoin. Karto on 10 metriä Tampere eli Mansemauima. Eikö hyvä? Lähtee nyt. Kyllä. Vihdoin. Tätä mä oon halunnut, että Kartojen tietosuus tulee Suomeen. Sieltä kartta yes. kyllä, kyllä! Kyllä! Siellä on meidän luka! Älä tee full pullia! Mitä? Sieltä tullaan! Mm. Ai. Uh -huh. No, mitkä mietteet? Ihan sairaan hyvät. Voi sanoa teille katsemaan, että mä tulen täällä koko kesän. Joka päivä, samaa sana. Samat vuonna oli joku kolme jonne, kartsoja. Nyt kaikki tekee kartsoja, niinku Tauskalla näkyy. Tomas triikki. Tomas, tohon käteen. Trikkityypit on aina ystäviä, Minkä takia, aina samat äijät suikussa. Mikä on vastaus tähän? Kylmä. Tätä on myös tästä Aatu, mitä jätkä! Komeita hyppy. Todellakin samaa vielä! Jatka samaa malli. Täällä on nyt uima valvoja. Tampereen maa-oimalassa eli Suomen paras maa oimalla, Miten siellä menee? Ihan hienosti. Kiitoksia, aurinko paistaa ja ihmisiä Hyvä. Onko sä huomannut, että täällä on yleisesti aika paljon sellaiset hypit, missä ollaan tulossa maha edellä veteen ja sitten loput niin pitää kiinni kroppua? Itse asiassa on tullut hyvin paljon, että tossa muutama nuorempi alkoi tehdä seuraankin aika hienosti. Mikä sun mielipide on niistä? Oletko ne siistejä vai vähän niinku nää voltit on parempia vai miten? Ne on noin mun mennään. Sitten toista haastattelua. Kuka teillä on tänään haastattelussa? Uima hyppäjä, kerran se Aatu. Noniin, sulla on näytetty tänään tosi kovin hyppyä, muun muassa 2,5 volttia ykkösen ponnulta, sama vitosesta. Mitä muuta on tehty tänään? No, lähinnä noita. Voitte vielä kuvata sen milkkastaruikunnille ja sanoo, että... Joo, ehdottomasti. oi! <totipi> Ja Mauri. Tota, mikä ikäisiä te olette? 8. 12, 12. Okei. Te olette löytäneet uimahypyt. Paras laji. Ja te olette alkanut tekemään näitä kartsoja erityisesti. Mikä, miten te olette ne löytäneet karttahypyt? ara No niin, toi oli toivottava vastaus. Mikäs teidän viesti nuorille, josta te haluaa alkaa tekemään myös näitä kartsoja? Koska se olisi toivottavaa, että maailmalla saataisiin täyteen kartsoja. Miten tämä voisi onnistua teidän mielestänne? Videoita tekemällä. Oh, may I, may I fell out. Ay ay up, in the air they got me down. For success oh, next and I next to rain all oh. pain, let me. Cop the window second. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. I'm Bink don't pity full thing with me fuck I'm hype play game with me I like I this shit now never Kaunilla kauniilla käsialalla. käsialalla. Hyvä Arttu, sulla tulee hieno. siitä? Joo. Ole hyvä. Kiin. Onhan toi kova. Jaa! Päivä Päivän viimeistä haastattelua. Ketäs me tänne ollaan saatu joukkoon tällä kertaa? Atleiskauta leiskauta löytyy. Instagramista ja myöhemmin ehkä, ehkä tuolta YouTubenkin on Kovia tekijöitä siis paikalla tänään tosiaan. Ja on. mulla on sellainen kysymys, että miten teillä lähti käyntiin eko maahoimalla sessari tänä vuonna? No ihan, ihan, kivasti, ihan kivasti vähän noin vuorot ärsyttää, mutta kyllä niistä päästään yli ja eiköhän tästä vielä ihan hyvä hyppykesä saada aikana. Päivän polttama kysymys lienee toi suihkun käyttö. Siitä ollaan paljon puhuttu, mikä siinä on, että siellä suihkussa pitää aina niin kauan olla, että päästä sinne. tuntuu, että aina kun mä tuon suihkuun, niin siellä on kaksi äijää ja te ne äijät. Nyt on Karssoissa paljon kysytty mielipidettä, niin mikä on teidän mielipide Me te Vähän tehdään niitä hirveästi, te vai teettekin? No siis ei oo ihan niinku vahvinta osaamisalaa. Että... Katsotaan, varmaan kyllä lähtee harjoittelemaan ja antaa pikkusormen niin ehkä se viesti niin Koko, Koko, Koko käde. Niin kuin mä taisin joskus viime videollakin mainita, että aina uinin jälkeen Mäkkäri maistuu niin hyvällä, niin täällä ollaan taas tietenkin Mäkkäri Aitokaistalle, enhan mä saa puhua enää. Otetaan 20 kappaletta nuggetteja. Tietenkään kinuskisandeita ei saa unohtaa, eli otetaan kaksi kinuskisandeita. Yes, kiitos paljon. Mutta pistääkin muualle, vaan Seuraavaksi lähdetään vähän metsään, luonnon äärelle, mökille. Tehkää muutkin hyvän aikaisin. Se tekee aina hyvää niin mielelle ja sydämelle ja sielulle. Mä en ens pitämään mitä selitän, mutta joo. video oli tässä, kiva kun katsoit ja oli kiva nähdä kaikki tyyppejä maa siellä taas. Mä tulen siellä todella paljon tänä kesänä. Muista tilata kanava, tykkää videosta ja nähdään taas ensi viikolla. on